Bombardaketa bizi eta gero, Gernika haul eta hauskor baten aurrean aurkitzen gara. Suntxituta dagoena, ikus dezake zuen bezala. Egongela honetan zehar, Gernika lumoko une historiko garrantzitsuenak asaltzen joango gara. Gernika betidanik izen da simboloa eskaldu non txat. Bere historioa, apirilaren hogetaziko bombardaketaren eta pikasok sortutako Gernika baino lehenagokoa da. Nola zen Gernika hogeita amargarren markadan? Zer kekarri zuen Gerra Zibil Espainiarra? Egoera larri honetara zelan iristen den ulertxeko oso garrantzitsua da jakitea aurreko urteak oso sasoina hasita astoratuak zirela, tentsio sozial eta politikoak direlata. Ondorioz, demokratikoki iautatua izan zen bibarren errepublikako gobernuaren aurkako altxamendoa ematen da militarren eskutik. Azken batean, utxe egin zuen estatu kolpe honen ondorioa da Espainiako Gerra Zibilia. Gerra hau 1000 bederatren hogeta maseian hasi eta hogeta emmeretsian bukatzen da. Espaini bi bandotan banatzen du. Erripublikarrak batetik eta rebeldeak nazionalak edo matxinatuak bestetik.